તારા ફોન તારા હિંમત આઈ જાય છે બાપુજી મારી વાત કેવી છે બીજી કોઈ વાત નહીં કરતો પણ તારે મારી સાથે ફોન મેરેજ કરવા બાપા જોડે તે તારા છે? મારા બાપુજી હજી લગન કરતા નથી અમો સાહી દવા અમને લાગે નુ આ ડો કિક્ટોન માં મારી પાસે એક જોરદાર આઈડિયા અમે થોડો આઈડિયા શું કામ આપીએ માની લોન ભાઈ ક્યારે કથા જો પડે છે તને 100 કરોડની દસ્તી મળે શું દી શું દે ના આજ માણસ ભરે ઓ આ તો એસ બુજુજુ અરે મારો ડિકોસ લઈડો હા મને વાડ શું કરું આગળ શું કરો એ તો બોલ યાર ચાલો ને ને આપણે તમારી લોકો ની પતિ થઈ દસ એટલે સાથી લાવતી દો એ તો બાપા કરતા વધારે